and luxury مرحبة مرحبا اليوم بدنا نحكي على سياره لامبرجيني سيان هاي السياره بس تصنع منها 63 سياره بس في العالم يلا خلينا نعمل فيها برمه صغيره وبعدين بنحكي على التفاصيل اخبار اللاكجري وكل اخبار وتفاصيل السوبر كارز انتو بس رح تقدروا تعرفوا عنه كل شيء. وليش هيدي السيارات اغلى اسعار بالعالم <تصفيق> كل يوم سبت الساعة 9 المساء على ايرن سبوتيفي